אז נכון, היה מאץ', נפגשתם, הכל זרם ושמת קונדום וזה ערב אחרי זה אותו דבר עוד פעם מאץ' עם מישהו שאת לא מכירה יושמים בפאב, זורמים החוצה מהפאב ושוב עשיתם סקס מוגן ערב אחרי זה כמו שעון מאץ', פאב, זרימה אבל נראה לך הגיוני שאת נכנסת למיטה עם מישהו שעד עכשיו דיברתי איתו פחות מהספר שלך קודם זרומים על שיחה. אז מאיפה אתה במקור? כמה אחים או יש לך? תגיד, לקח לך זמן למצוא חנייה? מה למדתי בעייס אודי? אתה רואה משחקי הכס? שיחה, מונעת איידס. ואל תשכחו להתבייש בעצמכם. אפשר לגמור לפנים? כן.